Okay, so here is the plan. Řeknu vám, jaký je plán. Uh, we're going Máme čas do 13 hodin. Now, I don't know what's Ještě nevím, co bude. She said to me, what I don't know. Ela se mě zeptala, o čem budu kázat, a já řekl, že nevím. Well, see what the is is trying to say. Uvidíme, co nám Duch Svatý chce říci. I, I feel so excited to be here. Jsem nadšený z toho, že jsem tady. Jsem přesvědčen, že jde o velmi důležitý prorocký okamžik. Tak úžasně jste mě přivítali. An open heart. Přijali, jste. Přijali jste mě s otevřeným srdcem. Za to vám Vy lidé z Hnutí domácí církve. And jsem pastorem tradiční církve. Všichni jsme jedno v Kristu. Miluji vás, vážím si vás. Vy milujete a respektujete mě, děkuji. Bůh bude dělat věci také prostřednictvím tradičních církví v Polsku. Protože máme velkou sklizeň pro Ježíše. Je tu něco velmi důležitého. V roce 2001 Bůh ke mně promluvil velmi silně. Tehdy jsem prožíval nejhorší období svého života. Založil jsem sedm zborů apart, a všechno, co jsem postavil pro Ježíše, se prostě rozpadlo. Me, nikdy nezapomenu ten okamžik, kdy pán ke mně promluvil. Reinhard. Řekl Reinhardt. nikdy nereaguj, Learn to act. nauč se jednat na základě toho, co se naučíš skrze moje slovo. Nebudujte ideologii, která je reakcí na špatné věci, které se staly v minulosti. And this is a great danger. Protože je to velká hrozba. Protože většina z vás, neli všichni, you've jste zažili určitá zklamání, Pain, bolest, zmatek. Through pastors, způsobené pastory, through leaders, vedoucími, through the traditional church, skrze tradiční církev. Don't react. Ale nereagujte na to. No, that's very bad. Protože tato reakce je velmi špatná. To to you, wrong, Pokud to, co děláš, je jen reakce na to, co se stalo dříve a bylo to špatné, jen reakce na to, co se stalo dříve a bylo to špatné. Pak stavíš na špatných základech, které neobstojí. Prostě neobstojí. Možná to bude pár let hezké, ale nevydrží to. Nemůžeme pouze reagovat. Musíme se naučit jednat podle toho, co nás učí Duch Svatý ve slově Božím. Tak prostě milujte lidi. Dejte si to za svůj nejdůležitější cíl, milovat lidi. Milujte všechny své bratry. Bez ohledu na to, kolik zla udělali, jak moc se milili, nemluvte proti nim, nejednejte proti ním. Naučte se milovat bezpodmínečně. Nevím, proč jste sem dnes ráno přijeli. I don't know what you from me. Nevím, co jste ode mě čekali. But I didn't come here to your Ale nepřijel jsem sem splnit vaše očekávání. I can't live to Nemohu žít proto, abych naplnil očekávání lidí. Když dnes dnes večer, až půjdu spát, mi bude opravdu jedno, jestli se vám líbilo, co jsem tu řekl, nebo ne. Můžete mě milovat, můžete mě nenávidět, je to vaše agree volba. With me or with me? Jestli se mnou souhlasíte nebo se mnou nesouhlasíte, to je na vás. Apoštol Pavel napsal, kdybych se chtěl lidem líbit, nemohl bych být služebníkem pána. Jsem, Christ, Jsem služebníkem Kristova. No, Takže nežijí ani necestuji proto, abych se líbil lidem. Běži, vzpůsobí, je... Takže dnes večer, když půjdu spát, jediná věc, na které mi záleží, je... Zda byl se mnou so byl I, ne, to to Takže teď nebudu reagovat na vaše očekávání a uspokojovat je, ať jsou jakákoliv. Odpovídám na to, co chce ode mne můj pán a co chce, abych udělal. Kvůli tomu mě Bůh nějak používá. Většinou se děje toto. Kamkoliv jedu, lidé ode mne očekávají proroctví. I Rozumím tomu. How many are in this room? Who knows? Kolik šidlí je tady? 300? 270. 270. 270. Okay, and it's full. Prakticky všechna místa jsou obsazena. Řekněme, že máme asi 30 lidí. Trochu vám pomůžu, protože vás mám rád. Třista <laughs> lidí a, a každý chce proroctví. So tak každý z vás dostane dvouminutové proroctví. To je 600 minut. To je 10 hodin. bez so jít do bez bez tady takže když to začnu dělat, budeme tu sedět do 11 v noci nebo do půlnoci bez jídla a čula. A v 15 hodin mám další zhromáždění. Tak vám všem nebudu prorokovat. Je to velmi jednoduché. Tak se můžeme tohoto očekávání zbavit. Prostě ho nechte jít. Pamatujte, že pronásledovat proroka je velmi nebezpečné. Bible nám říká, že se máme snažit prorokovat, ne se snažit o to, aby nám někdo prorokoval. Můžete se naučit naslouchat hlasu Ducha Svatého. Okay, I have three books in Polish. V Polsku mám vytištěny tři knihy v polštině, opravdu jsou přeloženy čtyři. Hey. Víra, new covenant, Nová smlouva, zažívat nadpřirozenou realitu. A čtvrtá kniha, která se jmenuje Žij bez omezení, the new, the new covenant, která souvisí s obsahem knihy Nová smlouva, je ve výrobě. Takže pokud si chcete přečíst nějaké knihy v polštině a doufám, že další budou následovat, tak si promluvte s vedoucími organizátory nebo přímo s Elou. V rámci naší smlouvy o převodu autorských práv na knihy jsem udělal dohodu s lidmi, kteří tyto knihy vydávají v Polsku. I've books. Napsal jsem 15 knih, momentálně pracuji na dalších třech. And the is simple. A tato podmínka je velmi jednoduchá. Is to earn money off my books. Na mých knihách nikdo nevydělává. Not Já me. také ne. Z prodeje svých knih jsem si nevzal ani korunu. Will go to the the or to Celý výtěžek z prodeje těchto knih je věnován buď na službu dětem v Brazílii, nebo na misi. Nepíši knihy, abych vydělal peníze. Protože ten, kdo se o mě stará, je Bůh. Nepotřebuji psát knihy, abych si vydělal peníze. Píši knihy, protože mi Bůh řekl, abych je psal. Všechny mé knihy dostupné v Polsku když se prodají v Polsku, tyto peníze zůstanou v Polsku. Používají se k misijní práci, jejich cílem je přinášet evangelium lidem v Polsku. Je to vzrušující. Duchu svatý, jsi tak úžasný. Děkuji ti. Vítáme tě. Jsi so, totally well. zde opravdu vítán. I come back. Chci se vrátit? Mohu se sem vrátit, až budete mít nějakou konferenci v Krakově? Yeah, yeah, yeah. so. <laughs> Nebudu si všímat Rainyho, přeskočím legnici a přijedu sem. Můžeš sem přijet, když budeš štít. Poletím yeah, but... přímo do Vroclavy, ne do Krakova. On <laughs> děkuji. <laughs> Poslouchejte, nedělám si legraci, nedělám takové věci, chci vám něco vysvětlit. Můj plán vypadá takto. Každý rok 21. ledna otevírám kalendář na rok. Protože první tři týdny každého nového roku necestuji, nekážu, nepracuji, jen se modlím a postím. Tyto věci dělám první tři týdny. Po 21 dnech oficiálně otevírám roční kalendář. 21. ledna ráno otevírám můj kalendář a 21. let na tentýž den kolem oběda je kalendář už plný. Jsou desítky kostelů, které to nestihly. Je to tak každý rok. Jsou církve, které mě pozvali už před osmi lety a nabídli mi spoustu peněz, abych u nich kázal. I don't Ale nepracuji pro peníze. By Byl yeah. jsem koupen za velkou cenu. Nemám na sobě cenovky. Nechovám se takovým způsobem. Patřím svému Ježíši. Jdu tam, kam mi řekne, abych šel, a ne tam, kde mi platí. Well, Ale řeknu vám, vrátím se do Krakova. A jestli mě nechceš, Fabiáne, stejně se vrátím. Oh, said, she said. Ona řekla, jestli tě nebude Fabián chtít, Magda ti zorganizuje znovu. Promluvíme si. Poslouchejte, naplánujme na příští rok něco velkého pro Udělejme akci na dva až tři dny. This, hundreds and hundreds and hundreds a ukažme věřícím v Polsku, že tady v Krakově můžeme mít stovky, stovky, stovky zachráněných lidí pro Krista. Pojďme vytvořit stát v nebeském městě. Jsme tu za konkrétním účelem. So I'll be back next year. Tak se vrátím příští Let me rok. Share something with you. Něco vám řeknu. And then let's see what happens as I begin. A uvidíme, co bude potom. Do you know, it is very important for us. Je pro nás velmi důležité How we to, God. to, jak je náš vztah k Bohu. Bůh je dobrý. Do you know that? Víte o tom? Víte o tom, že Bůh je mnohem lepší, než si dokážete představit? Do you know Věděli jste o tom? Věděli jste, že Bůh je dokonalý? Není autorem bolesti ve tvém životě? Víš, kdo je autorem bolesti ve tvém životě? Most Většinou ty sám? Občas velmi málo ďábel. Ale většinou to není ďábel. Většina špatných věcí, které se ti přihodily a z nich obvinuješ Boha nebo ďábla, je tvá chyba. Děláme špatná rozhodnutí, protože nechápeme, jak dobrý je Bůh. We the he gets the the devil. A když zažíváme důsledky svých špatných rozhodnutí, obvinujeme Boha nebo Ďábla. A to není pravda. Máš-li problém v manželství, Leave the devil alone. pak nech Ďábla napokojí v této věci. <laughs> <laughs> <laughs> to je pravda. Miluješ-li svou manželku jako Kristus miluje církev, znamená to, že v manželství nemá žádný problém. Protože i kdybys měl tu nejhorší ženu na světě, pak můžeš cvičit, jak milovat svého nepřítele. Stroke. Stroke. To je pravda. And that's what Jesus Ježíš řekl, že máme milovat své nepřátele. So Takže v tomto kontextu není vůbec žádný ďábel. Jen ty. Potřebujeme se naučit fungovat v lásce a důvěřovat Ježíši. We will find out our life is a pak zjistíme, že náš život je opravdu úžasný. But religion distorted so many things. Ale náboženství narušilo mnoho věcí. Religion messed up so many things. Vedlo k rozkladu, rozpadu velmi mnoha věcí. And because of religion, Jen kvůli náboženství jsme začali obvinovat Boha z věcí, se kterými Bůh nemá nic společného. Obvinovali jsme diabla z věcí, se kterými ve skutečnosti nemá nic společného. Bůh je dobrý. Je úžasně dobrý. Nikdy v životě ti nespůsobil bolest. On se tak nechová. Existuje jen jedna situace, kdyby mohl způsobit bolest? To je tehdy, kdyby ses stal tak strašně nekajícně vzpůrný. Vedl bys život, který by tě vedl k sebe destrukci. Jediná věc, kterou můžeš udělat, aby ses ochránil, je dát si facku. God doesn't discipline, disobedient children. Pak by mohl ve tvém životě vytvořit trošku bolesti. Ale Bůh nekázní zlobivé děti. Ukázňuje vzpůrné děti. 12, Pokud si prostudujete z židům 12. kapitolu, přečtěte si o tom, jak kázní. Uvidíte, že jedinou motivací pro jeho kázeň vůči nám je čistá, nefalšovaná, bezpodmínečná láska. Nikdy se na tebe nezlobí. On tě miluje. Ve 12. kapitole Židům jsou tři slova, které se do polštiny překládají jako disciplína, trestání, ale v řečtině jsou to tři různá slova. Jacku, můžeš to zkontrolovat. To první slovo se také objevuje v dopise Timothy. Koho pán miluje, toho vychovává. To stejné slovo je použíto na místě, kde Apoštol Pavel píše, že písmo je nám dáno, aby nás vychovávalo, školilo. So discipline Jak tě Bůh vychovává? Through the scripture. Skrze písmo, skrze slovo. ukazuje do ti ve slově, že to, co děláš, není moc dobré, že nechce, abys to dělal. Nebuď Nebuď sobec. It's gonna mess you up really bad protože ti to zničí život. Bůh nás vychovává skrze vyučování, protože mu na nás záleží. On tě miluje s mimořádnou vášní. Ale protože jsme nepochopili, jak dobrý je Bůh, pochopili jsme špatně tolik biblických veršů. Otevřeme Janovo Evangelium, 10. kapitolu. A přečtěme si verše 7 až 10. I'm at the moment going through John once again. Právě čtu znovu Janovo Evangelium. I do this regularly. Dělám to pravidelně. My favorite gospel is the gospel of John. Moje oblíbené evangelium je Janovo evangelium. Čtu ho znovu a znovu a čtu ho velmi pozorně. Je pro mě úžasné, jak mocné je toto evangelium. Řekl jim tedy Ježíš znovu, amen, amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. On je dveřmi. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. And out and find pasture. bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu Zloděj přichází jen aby kradl zabíjel a ničil já jsem přišel aby měli život a měli ho v hojnosti See, Ježíš řekl něco velmi jednoduchého the Jeden z důvodů, proč jsem přišel, nebylo založení církve. Nebylo založení nějakého nového náboženství. Přišel jsem, abyste měli život, a to život v hojnosti. Slovo přeložené jako život je řecké slovo zoe. To je řecké slovo zoe. Když Ježíš mluví o životě v hojnosti, life. mluví o takovém životě v přebytku. Happy and life. Je to život, který je radostný a šťastný až do krajnosti. Every day. Téměř každý den to to musím říct pánovi toto. Down. Prosím, uklidni mě, sklidni mě. Please. Prosím, Drž se trochu zpátky. Včera večer jsem seděl na křesle. Všichni už spali. A já jsem seděl s Ježíšem. Řekl jsem, Ježíši, mohl bys tak o trochu míň tebe? Protože cítím takovou radost, až mám pocit, že mi vybuchne srdce. Potřebuji trochu méně energie, méně radosti, protože mám pocit, že už to fyzicky nezvládnu. Je to prostě něco takového, že to nedokážu popsat slovy. Biblia mluví v 1. Petrově, 1. kapitole o nevýslovné radosti. Poslouchejte. Vyjádřil jsem radost. Jen jsem ji vyjádřil. Bible říká, že radost, kterou prožívají křesťané, je tak velká, že ji nelze vyjádřit. Nelze vyjádřit. Tak to cítím. Bez ohledu na to, jak moc vyjadřuji radost, jak moc křičím, jak moc skáču, jak moc se modlím jazyky, Mám pocit, že ta radost ve mně, že to byl jen zlomek radosti, kterou jsem vyjádřil a je toho mnohem více. Někdy říkám Ježíši, že mám pocit, že pokud se tato radost nepřestane množit, asi umřu. Víte, že takhle máme žít všichni? Pokud nemáš rád takovou hojnou, bláznivou radost, nechoď ani do nebe. Měl jsem zkušenost smrti, zemřel jsem. Před osmi lety jsem zemřel a byl jsem mrtvý několik hodin. Byl jsem v nebi a můžu vám říct, že nebe je tak radostné místo. Víte, že existují setkání, kde lidé se smějí a mnoho pastorů se na to dívá a myslí si, no, tohle je jen z těla. Je nebe z těla, je tělesné? I've never understood that. Někdy jsem to nepochopil. Pastore, chceš, aby tvoji lidé byli deprimováni? Like Mám rád radost. A vy? Mám rád radost. Nejsem žádný zvláštní fotbalový fanoušek, ale rád jdu na fotbal, i když teď na to nemám čas. Ale víte, proč rád chodím na zápasy? Ne proto, že by mě zajímalo, kdo proti komu hraje a kdo kope míč do brány. I může může I took my boys regularly. Se syny jsem chodil pravidelně na zápasy. I Víte proč? Protože mám rád pivo, klobásu a radost, co tam je. Like Všichni se tam mají dobře, as as dokud tým vyhrává. <laughs> Ale Ježíš přišel, aby nám dal život, který je v hojnosti, život, který přetéká. Nepřišel založit nějaké nové náboženství. Myslím, že to bylo v roce 1985. Zbudil jsem se. Protože jsem ve spánku opakoval stále stejnou větu. Opakoval jsem ji tak dlouho a tak nahlas, až jsem se z toho sám probral. A to byla věta, kterou jsem stále opakoval. Děkuju, Ježíši. Že nemám náboženství, ale vztah s tebou. Děkuji ti, Ježíši, že nemám náboženství. Mám vztah. You see, this is what he came for. Proto přišel. Přišel, aby ti dal bohatý život. A to je to, co všichni opravdu chceme. To je to, co lidé ve skutečnosti chtějí, po čem touží. Proč lidé spolu spí? You really think just... you really think just Myslíte, že je to opravdu jen o sexu? Ne. To, co chtějí, je mimořádná hluboká radost, o které si myslí, že ji najdou v těchto sexuálních vztazích. Proč jsou lidé alkoholici? Rád se opiju, abych nevěděl, co se děje. I love it when I wake up Prostě se rád probouzím ve svých zvratcích. No. Ne. Uvnitř nich je prázdnota, která chce být naplněna hojným životem. Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Bůh má radost ze života. Nebe je neuvěřitelně radostné místo. Bůh je nesmírně dobrý Bůh. Víte, co písmo říká v žalmech? Po tvé pravici jsou rozkoše na věky. Na žádném jiném místě než Bohu není potěšení rozkoš. Je tak dobrý, že když s ním strávíš čas, tvé srdce exploduje. Je neuvěřitelné, jak úžasně dobrý je Bůh a takový život ti chce dát. Mnoho lidí se snaží najít tento druh života v náboženství. Podívejte se, co Ježíš řekl v desáté kapitole. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Pak Ježíš provede srovnání. Srovnává sám Srovnává sebe se zlodějem. Jeden z nich zloděj krade, zabíjí a ničí. Have come, so that you have a happy life. Ale Ježíš říká, že přišel proto, abychom měli neuvěřitelně šťastný život. Joy Ať máte radost, kterou nelze vyjádřit. This. Apoštol Pavel řekl toto. In Romans 7, Romans 14, verse 17. V Římanům 14.17. Vždyť Království Boží není v tom, co jíte a pijete. It's righteousness. Nejbrž ve spravedlnosti? It's peace a radosti z Ducha Svatého. Proto Ježíš přišel. So tak co tedy říká v tom desátém yeah, verši? Vlastně říká toto. Drž se dál od zloděje, zůstaň blízko mě. So we have to... no, who is the thief? Takže potřebujeme vědět, kdo je oh, zloděj. O, děbel oh, je no. zloděj. Ne. Kdo ti řekl, že ďábel je zloděj? Kdo ti řekl, že ďábel je zloděj, ten tě oklamal? Kdo z vás slyšel, že ten vers Jana 10:10 10 mluví o ďáblu jako o zloději? Zvedněte ruku nahoru. Všichni. Všichni. The thief. to se. Není to zloděj. Nemá co by ti ukradl, byl poražen na kříži. Nemůže v mém životě nic zničit. You know Bible Víte, co Biblia říká o děvovi? Like Bible říká, že ďábel kolem nás chodí jako řvoucí lev. Hledá někoho, koho by sežral. Udělejte takovou studii. Mám rád přírodu. Ze všeho nejraději mám divoké kočky. Udělejte si vlastní výzkum. Před třemi lety jsme byli s manželkou a chlapci v Jižní Africe. Vzal jsem je na safari. Rozhodl jsem se pro takové tři a půl hodiny. safari. Mám v Jižní Africe mnoho přátel. Řekli mi, že to je špatný. So far, Jdeš, to, mědeš, well, let let Pokud chceš něco vidět, musíš jít na třídenní safari. Hours, Protože v těch třech a půl hodinách nemusíš potkat žádné z těch pěti velkých zvířat, které se tam no, Říkám, ne, ne, ne, uvidím zvířata. Right, ne, Reinhard, nejdeš do zoo. Jedeš na safari, je to divoká příroda, divoká zvířata, divoký prostor. Můžeš tam strávit dva dny a nepotkat ani jedno zvíře. So Sedli jsme si do toho auta, autobusu s otevřenou střechou, který tam vozí lidi. Pozdravil jsem řidiče. Said, Zeptal jsem se, jak dlouho pracuje jako řidič. Říká 17 let. Said, we're going to see a lot of today. Říkám, dnes uvidíme spoustu zvířat. Said, hope, Říkám, nedělejte si naděje. Máme jen tři a půl hodiny. Doufám, že uvidíme jedno nebo dvě. Hope, ale než jí naději, ale víru. No, no, no, no. Řekl jsem, ne, ne, ne, ne. Po hodině mi řekl Po hodině našeho safari řekl, že dělá safary už 17 let, ale nikdy nic takového nezažil. Řekl jsem mu, říkal jsem to. Protože po deseti minutách jsme viděli celé stádo slonů. Viděli jsme lvy, buvoly, viděli jsme všechno. Bylo to krásné. The lion, Ale když budeš studovat lva, how the lion hunt and to, jakým způsobem loví a jak požírá kořist, he never makes sound. zjistíš, že u toho nevydává žádný zvuk. Biblia like nám říká, že ďábel chodí kolem jako řvoucí. So the lion Lev při lovu nikdy neřve. Protože ví, že když zařve, gazela uslyší jeho hlas a gazela je rychlejší než on a bude bez večeře. So Proto přichází velmi tiše a překvapivě loví to zvíře. Why does the Bible say like a roaring lion? Tak proč Bible říká, že chodí kolem jako žvoucí lev? Víte, kdy Lev řve? Když se nás snaží zastrašit. Tak řve. Zastrašuje tě. A jsi vyděšený. Zůstáváš na místě jako zmrzlý, jsi plný strachu, a pak tě může chytit. The, the, the no to Ale ten lev nemá pravomoc se tě dotknout. Písmo nám dále říká, like right life, so he deval, he že chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by se žral. Vzepřete se mu silní ve víře, And look at this. A podívejte se na to. A on od vás uteče. Není tam napsáno, že později budete muset bojovat s tím. And A pak budete muset být silní v Pánu a doufat, že dosáhnete vítězství. No. Ne, he will run. On uteče. Potřebuješ něco? Samozřejmě, <třejmě> že můžeš. And the Bible, says he will flee. Bible nám říká, že ďábel uteče. So he goes ra -a, ra -a, Když on udělá toto, you say, řekni mu prostě toto. You who you're to, don't you? Zapomněl si, na koho se tu snažíš řvát. <třejmě> Jestli ještě jednou zařveme, tak tě dostanu. To je víra. Víra není o zapírání, o tom, že říkáme věřím, věřím, věřím. Víra znamená vědět, kdo jsi. Víš vůbec, na koho řveš? On je takový kocourek. Promiň, už půjdu. Protože kříž vystavil ďábla velkolepému výsměchu. The thief is not the devil. Takže na tomto místě není zloděj ďábel. Pane badateli Bible v modrém tričku, pokud nevěříš, udělej si o tom, prosím, studii. If the thief be the devil, Kdyby tím zlodějem byl ďábel. Podívejme se, co Ježíš řekl o zloději ve stejném kontextu. Každý, kdo přišel přede mnou, byl zloděj. Máme jednoho zloděje, ale Ježíš mluví o zlodějích v množném čísle. Tak kdo je tedy ten zloděj? Zloděj je ten, kdo okradl většinu z vás v této místnosti. Zloděj je ten, kdo většinu lidí oloupil o radost, pokoj a naplnění života. Náboženství a každý, kdo náboženství káže, je zloděj. Je jedno, jestli je to katolický kněz nebo letniční pastor. Je to úplně jedno. Náboženství krade, zabíjí a ničí. Co je náboženství? O, katolická církev je náboženství. Přestaňte tak mluvit. Tato formálně registrovaná církev je náboženství. Ne, neříkejte to. Rád bych vám dal definici náboženství. Náboženstvím je vztahování se k Bohu, budování vztahu s Bohem, založené na čemkoliv jiném než na hotovém díle kříže. There is máme letniční náboženství. There is katolické náboženství. There is house a máme náboženství domácích církví. To je teprve zjevení. Nemám pravdu. Existuje něco takového? Pokud budejš svůj vztah s Bohem na základě čehokoliv jiného, než je dokončené dílo příšně, je to náboženství. Pokud se snažíš přesvědčit Boha, aby ti něco dal, protože si se dost modlil, to je náboženství. Pokud se snažíš přesvědčit Boha, že si zasloužíš uzdravení, protože jsi se tři týdny modlil, to je náboženství. V Brazílii jedna žena, která je členkou naší církve. A poslala mi zprávy. Napsala, pastore Reinharde, prosím. Nemám rád, když mi říkají pastore Reinharde. Mám rád své jméno. Reinhard stačí. So Taky mi neříkejte žádnými tituly, jen mi říkejte Reinharde. Řekla toto. Please pray for me. Prosím, modli se za mě. I have a Mám velmi vážný problém. She said this. I don't why God hasn't my Nechápu, proč Bůh neodpovídá na mé modlitby. She said, I fast and I pray. Postím a modlím se. I give my to the Dávám církvi desátky. I live a holy life. Vedu svatý život. Jsem aktivní člověk, vedoucí ve sboru. I don't understand why God hasn't answered my a nechápu, proč Bůh neodpovídá na mé modlitby. Please, can you pray for me? Můžeš se za mě modlit? Řekl jsem jí, že se mohu za ní modlit, ale že to neudělám. <laughs> Protože moje modlitba tvůj problém nevyřeší. Mohu se za tebe modlit, na chvíli se budeš cítit lépe, ale nic se to nezmění. Ale protože tě miluji, ukážu ti, kde je problém. Napsala jsi mi, že nevíš, proč Bůh neodpovídá na tvé modlitby. Ale ve stejné zprávě jsi mi vysvětlila, proč Bůh neodpovídá na tvé modlitby. I fast. Já se postím. I pray. Já se modlím. I live a holy life. Já vedu svatý život. I give 10%. Já dávám desátky. I'm a leader. Já jsem vedoucí. Já mám nyní právo obdržet odpověď na mou modlitbu. To je náboženství. To krade, zabíjí a ničí. Jediný absolutní způsob, jak můžeme očekávat odpověď na naši modlitbu, je ten, že Ježíš za to zaplatil cenu. Je dokonáno. Bylo zaplaceno. Jsi nic nemusím zasloužit. Nemusím na Boha dělat dojem. Nemusím Boha přesvědčovat. Protože volá krev Ježíše. Ježíšová krev promlouvá před trůnem mého otce. A to je ten hlas pokud tedy přicházíš k Bohu na základě dokončeného díla kříže zažiješ přesně to, pro co Ježíš přišel život v hojnosti But if you allow religion in your life, ale pokud vpustíš náboženství do svého života vždy bude krást vždy bude zabíjet a vždy bude ničit So you have to tak musíš pochopit, you must to stay away from že musíš vynaložit veškeré úsilí, aby se zdržel daleko od náboženství. Means, což znamená, God based on what you have Nikdy nepřicházej k Bohu na základě toho, čeho jsi dosáhl. Oh, it's be a oh bude to silné setkání. Protože jsem stával ve dvě ráno a modlil se až do sedmi. Vážně? Ne. Bude to velmi nudné setkání. Napravdu. Víte, proč Bůh dělá věci, proč Bůh pracuje? Protože je dobrý. On tě miluje. A on tě nejen miluje. He likes you too. On tě má rád. Did you know that? Věděl jsi o tom. Mm. He likes you so much, miluje tě tak moc, that he said, Jesus, že řekl Ježíši, chci, like aby žil v srdcích těch lidí. těch lidí. Bible říká, že Kristus v nás je nadějí slávy. So Ježíš tě má tak rád, že se k tobě nastěhoval a nemá v úmyslu se odstěhovat. Není to úžasné? He likes to live in me. Rád žije ve mně. Jesus, like to live in me? Ježíši, rád ve mně žiješ? Yeah, my new home and I chose it. Toto je můj nový domov a vybral jsem si ho sám. I that home. Vybral jsem si tento dům. Opravdu se mi líbí. Před několika měsíci jsem se probudil a chtěl jsem strávit nějaký čas s Ježíšem. Modlil jsem se takto. Pane, jsi tak úžasně, úžasně, úžasně nádherný. On mi řekl, vím. <laughs> Ale něco ti řeknu. Reinhardy, so so so so Reinhard, jsi neuvěřitelně, neuvěřitelně, neuvěřitelně fajn. Rád s tebou trávím čas. So Dělá mi to velkou radost, když noci vstaneš a trávíš se mnou čas. On tě miluje. Má tě rád. Má z tebe radost. But religion has us the opposite. A náboženství nám řeklo něco úplně jiného. So it náboženství krade, zabíjí a ničí. So a proto se musíme zřeknout náboženství, odmítnout Only ho. A obracet se k Bohu pouze na základě toho, co se stalo na kříži. Jsem požehnán pro Krista. Jsem uzdraven, protože za to Ježíš zaplatil, ne protože jsem udělal něco správného. Tak nenech náboženství krás zabíjet a ničit cokoliv ve tvém životě. Nauď se žít ve vztahu s Ježíšem. Rád bych vám řekl o některých rozdílech mezi náboženstvím a vztahem s Kristem. Náboženství vždy zkresluje obraz Boha. Always. Helps you to know him Vztah ti pomůže poznat Ho intimně, blízko. You see, if you have any pokud jste měli nějaké zkušenosti s náboženstvím a všichni takové máme, tak v naší mysli máme zkreslený obraz Boha. V našich srdcích a v našich myslích nejsme zcela přesvědčení, že je tím nejlepším Bohem, jaký může existovat. A že nejlepší plán, který pro mě má, je bohatý a úžasný život. On je dobrý, dobrý, dobrý, prostě úžasně dobrý. Každý den, když stanu, I spend normally at least one hour. trávím obvykle minimálně hodinu just enjoying and this incredible goodness. tím, že si jen užívám jeho a přemýšlím nad jeho úžasnou dobrotou. Většinou mi to trvá hodinu, někdy hodinu a půl, než se vůbec dostanu k Bibli. You're so beautiful, you're so incredible, you're so good. Jen říkám, jak jsi úžasný, jak jsi nádherný, dobrý. I keep saying thank you, thank you, thank you. Říkám, děkuji, děkuji, děkuji. Více dívám, jak je krásný a jak je dobrý. Tím více je mé srdce naplněno radostí. Jsi tak úžasný. Víte, někdy se v noci budím. Moje žena opravdu hluboce spí. Můžete ji jí odnést z postelí a ona to nepozná. She's going to be 62 this august. Letos v srpnu jí bude 62 let. Uh, many times I wake up Velmi často, když se v noci probudím, potřebuji 20 minut, než stanu z postele. You know Víte proč? I just look and stare at her. Protože tam jen tak ležím a dívám oh se na God. ní. She's so beautiful. Jak je krásná. Oh my God. Můj bože. She's my a je to moje žena. Jen na ní zírám. O oh oh, můj bože. You know, last night, when I woke up... Víte, minulou noc, když jsem se probudil, <laughs> <next day. laughs> vedle mě, me one second, to mě. <laughs> vyskočil jsem z postele během jedné vteřiny. Like look... Podíval jsem se. And I said, oh my God, bad a řekl jsem, o ne, smrdí mu z <laughs> a jsem z postele. A a opustil jsem místnost. Každý má špatný dech z noci. Nemusí se tady stydět. Poslouchejte. Is so Proč si myslím, že moje žena je tak krásná? Because Protože v našem vzájemném vztahu jsme se poznali důvěrným způsobem. Bůh nechce, abys ho znal nábožensky. He wants intimacy. Touží po intimitě. Stráv se mnou čas. Podívej, jak jsem krásný. Požádej mi, abych ti ukázal svou krásu. Abych přesvědčil tvé srdce o tom, jak úžasný jsem. Modli se takovým způsobem. Pane, dej mi poznat tvou lásku. Of your Hloubku, sílu, výšku a délku tvé lásky. Lord, the to really know, pane, you... pane, dej mi více moud, ducha moudrosti a zjevení, abych tě mohl lépe poznat. What does religion say? Co říká náboženství? God is angry with you. Bůh se na tebe zlobí. Bůh viděl, co jsi udělal. Bůh slyšel, co jsi řekl. Pozor, protože tě dostane. He doesn't want you to be blessed. Nechce, abys byl požehnaný. Chce, abys byl ubohý. Very happy if you have lack of money. Je velmi šťastný, pokud ti chybí peníze. Very happy when sick, he likes to teach you Moc se mu líbí, když jsi nemocný, protože tě přes nemoc něco naučí. Jehova, Rafa, the Lord, heals, not the yeah. Lord, ne, on sick. je Jahve Rafa, Bůh, který uzdravuje, a ne Bůh, který způsobuje nemoc. Jehova, Jared, Lord, Gifts, not the Lord oh, -away. Je Jahve Jireh, Bůh, který zaopatřuje, a ne Bůh, který se raduje z naší chudoby. Ah, Náboženství Na nám bere. God gives. A Bůh dává. Dál svého jediného syna, tak moc mě miluje. V náboženství vždy zkresluje obraz Boha. Vždy, vždy, vždy. A proto tvé srdce musí být přesvědčeno o tom, jak úžasný, nádherný a krásný je. Because he wants intimacy. Protože on chce intimitu. Nechceš být blízko Bohu, který je zlý. Myslíš si, že je zlý, protože náboženství zkreslilo pravý obraz Boha. He is love. On je láska. on je láska. Nejen, že tě miluje, on je láska a láska je jeho přirozenost. Protože on je láska, není schopen jednat jinak, než svou povahu lásky. Proto musíš odmítnout vzdát se takového obrazu Boha, který není dokonalý, milující a radostný. Because that's what religion is constantly trying to convince. Protože o tom se nás snaží přesvědčit náboženství neustále. Bůh je opravdu rozlobený, proto seslal na Haiti zemětřesení. Co to je? You know what God said? Víte, co Bůh řekl? Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožných. Bůh není schizofrenik. I'm do Bible, že nemám zalíbení ve smrti bezbožného, ale ve skutečnosti je všechny zabiju a pošlu zemětřesení na Haiti. Bůh pláče, když bezbožný umírá ve svém hříchu. Jeho srdce puká bolesti, když lidé trpí. Podívejte se na Ježíše, neustále cítil soucit. Je milosrdný, je mírného srdce, cítí to, co cítíš ty. Ale náboženství nám pořád opakuje, že Bůh není dokonale dobrý. Používá k tomu určité verše ze starého zákona, které si překroutí. To you that God is not only good. Proto, aby vás přesvědčil, že Bůh není stoprocentně dobrý. Nečti Bibli vůbec, pokud ji nečtej z pohledu dokončeného díla na kříži. The Protože dokončené dílo na kříži je důkazem toho, že Bůh je dobrý, vždycky dobrý a dokonale dobrý. Vše nás vede ke Kristu. V něm Bůh ukázal svou dobrotu. Za druhé, Religion is always based on performance. Náboženství je vždy založeno na úspěchu. Our relationship is based on acceptance. Vztah je založen na přijetí. Bohužel, we've been protože jsme byli vychováni nábožensky. mnoho našich vztahů je také založeno na úspěchu. What do you want from me, Co ode mě chceš, Reinharde? Why are you so kind to me? Proč jsi tak dobrý ke mně? Protože tě mám rád? Yeah, me, do no dobře, máš mě rád, ale co chceš na oplátku? Nothing. Nic. Come on, you... Buď be upřídný. Honest. Nechci být zklamaný. Musí být něco, co ode mě chceš. No. Ne. You can mess up. Můžeš selhat. Můžeš říct, že mě nenávidíš? Můžeš mi naplivat do tváře? Udělej, co chceš. Já tě miluji. Prostě. Co ode mě očekáváš? Mnohokrát se mě lidé na tuto otázku ptali. Co ode mě očekáváš? Nic. Reinharde, přestaň. I just love you. Prostě tě mám rád. Have a good time, enjoy life. Prostě se bav a užívej si života. Kdyby jsi něco potřeboval, jsem tu pro tebe. We've been so to base our on performance. Byli jsme v tom doslova vycvičení, že by naše vztahy měly být založeny na určitém systému reciprocity. Is based on is based on Náboženství je vždy založeno na tom, co může někdo pro někoho udělat, ale vztah je založen na přijetí. Neboť tím Bůh prokázal svou lásku k nám, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníky. See, Takhle funguje křesťanství. Přijímám tě. Chceš přijmout mou nabídku? Jaká nabídka? Nech Ježíše zemřít za tebe. Nic nepřidávej. Mohu něco pro to udělat, abych byl přijat? No. Ne. But... Come on, nobody's like this. Počkej, ale nikdo není takový. What's the trick? Co je tady za trik? That's how I takový jsem. It's my to je moje přirozenost. I accept. Já přijímám. Accept you the way you are. Přijímám tě takového, jaký jsi. Nečekám ze smrti Ježíše, dokud se nezměníš. Relationship with God is based on acceptance. <kly> tak s Bohem je založen na přijetí. Je. A náboženství je založeno na tom, co můžeme udělat a ponechat si na oblátku. Co se děje v mnoha církvích? Budujeme své vztahy na základě něco za něco a ne na základě přijetí. Co, kdybychom se prostě přijali? Wouldn't that be beautiful church? Nebyla by to krásná církev? A church, I be part of. Chci být součástí takové církve. Will you accept me? Můžeš mě přijmout? What die, if you still accept me? Když nezaplatím desátky, budeš mě také přijímat? Když budu dále tradiční, také mě přijmeš? You you Pokud nebudu souhlasit s tím, co kážeš, budeš mě nadále přijímat? Ano. Vždycky říkám lidem, že se mnou nemohou nesouhlasit. I give you that power and that freedom. Dávám vám tuto svobodu, tuto moc. Nobody has to agree with me. Nikdo z vás nemusí se mnou souhlasit. I'm not a control freak. Nemám kontrolní tlačítko. A poštol Pavel řekl, že naše poznání je částečné. I don't have all the Nemám všechna zjevení. But what? Kdybych měl plno zjevení, už bych tu nebyl. Byl bych vzat do nebe, protože bych už neměl co naučit. Takže v církvi se musíme zbavit tohoto katastrofálního způsobu fungování jen s druhým, který je založen na tom, jak před sebou vypadáme. Vybudujme takovou komunitu založenou na přijetí. Prozradím vám tajný trik. Lidé, kteří jsou přijati, dosahují mnohem lepších výsledků než lidé, kteří si toto přijetí musí zasloužit tím, co dělají. God accepts us. Bůh nás přijíma. Religion tells us you have to perform. náboženství nám říká, že se musíme postarat. Uh, Před mnoha lety, když jsme se zde vyrozhodli, že se vezmeme, my wife is American. moje žena je američanka, She said to me, řekla mi toto, Miláčku, až se vezmeme, budeme žít v Rakousku, I have this kind of dream. mám takový sen. I see Cinderella castle. Chtěla bych vidět Popelčín zámek. I said, what Cinderella castle? Co je to? Víš v Disneylandu? ve Spojených státech. A replica of a castle. Existuje replika jistého zámku hradu. It's Cinderella castle. Jmenuje se Popelčin zámek. She said, it's a, castle from Europe. a to je zámek, který je v Evropě. To je zámek, který se nachází v Lichtenštejsku. Je to taková malá země mezi Rakouskem a Švýcarskem. Takže k 12. výročí svatby I jsem pro ní naplánoval překvapení. Abychom dojeli do Lichtenštejnska z našeho domu, jsme museli jet takových 11 až 12 hodin. Nic se mi neřekl. Objednal jsem chuvu. Okay. A požádali, aby mé ženě nic neříkala. Večer před tou událostí yeah. Přišla k nám domů ta chuva a řekla, že Erin řekl, že tady může strávit pár dnů. Byla to mužská chuva. <laughs> přišel k nám večer před tou událostí, moji chlapci ho měli moc rádi Podařilo se mu přesvědčit Debbie, že jen přišel pobít s dětmi Příští den ráno po snídaní jsem řekl Debbie, aby si zbalila tašku Co ti myslíš? Odjíždíme Kam? To ti neřeknu. Potřebuji vědět, kam jedeme, abych věděla, co si zabalit. No, oblečení si potřebuji zabalit. Chce need to tak třižké zjistit? Ne, potřebuji vědět, na kolik dní jedeme a kam jedeme, na která místa. Protože podle toho, kam pojedeme, takové si vyberu boty, a podle toho, jaké budu mít boty, si vyberu sukni. Díky bohu za to, že jsem muž. Ale dobře. Palila se na čtyři dny. A jeli jsme. A celou cestu se mě ptala, kam jedeme. Uvidíš. Takže jsme první den jeli asi sedm hodin a zůstali jsme přes noc v hotelu. Konáčku, kam jedeme? Neřeknu. Zaduji tě prostě na výročí svatby. Když jsme se již blížili ke Švýcarsku, řekla, vezmeš mě do Popelčí na zámku, že? I a řekl I jsem, ano. So country, tak jsme věli do Lichtenstejna. Je to malinká země. To Štěl jsem na turistické informace And I said, Where is the castle? a zeptal jsem se, kde je ten zámek. Prosím, jděte rovně po této silnici a bude po vaší levici. So tak jsme přijeli k tomu zámku, vystoupil jsem z auta, oh, otevřel jsem manželce dveře auta yes, dveře? Dveře? a řekl jsem šťastné výročí, lásko, Popelčín zámek. She did, she said, oh, the the Vystoupila z auta a řekla, to není Popelčín zámek, je ošklivý. <laughs> to není Popelčín zámek. <laughs> Popelčín zámek je krásný. I said, you told me it's in Liechtenstein. Řekl jsem, poslouchej, řekla jsi mi, že něco takového je like v Lichtensteinsku. Sedíme v to Vracíme se k turistickým informacím. Kde je ten skutečný zámek? Jiný zámek nemáme. Je jen jeden. No, you do. Ne, musí jich být víc. Moje žena řekla, že máte popelčín zámek. Kde Sir, je ten zámek? Pane, není tady jiný. Když moje žena řekla, že je jiný, musí být jiný. Všichni muži chápou, co se tady děje. Když řekla, že je to tak, tak to tak je. Nehádej se. Víte, my mužové v každém dobrém manželství musíme mít poslední slovo. Věděli jste o tom? Jsem přesvědčen, že každý správný manžel musí mít v manželství poslední slovo. Máš pravdu, drahá. To je to poslední slovo. A budeš mít šťastné manželství. Ale dobře. Vyšel jsem z té turistické kanceláře a říkám své ženě, miláčku, není jiný zámek. Je mi líto. A začal jsem plakat. A grown man, Christ, he find the castle, Já, dospělý chlap, brečím, protože nemůžu najít popelčin zámek. Na tuto cestu jsem se připravoval rok, že jsem si naplánoval do detailů. A moje žena, kterou tolik miluji, je teď zklamaná. Really, I'm so, so, so sorry. Řekl jsem, zlato, je mi to tak líto. Slibuji ti, že zjistím, kde je ten Popelčín zámek a vezmu tě tam. Me. Podívala se na mě. She a řekla udělala něco takového. She said, řekla, no you, víš co, ten Popelčín zámek mě nezajímá. Děkuji, že jsi se mnou strávil čtyři dny. Prostě chci být s tebou. Koho to zajímáte? Jen mě objala a držela mě v náručí. Koho oh. zajímá popolčín zámek? Prostě chci být s tebou. Felt, oh. Pomyslela jsem si oh. So to je tak sladké. Yes. Poslouchejte. Tak vypadá pravé křesťanství. Náboženství se musí vždy snažit, musí něco dělat. More, more. Pracuji lépe, více se modlí, posti se více, pravi více. More, more, more, more. více, Více, více, více. To nás up? unavuje. Hrade, zabíjí a ničí. Ale Bůh říká, i just be with you. Že prostě chce být s tebou. I die, so I be with you. Nechal jsem Ježíše zemřít, abych mohl být s tebou. So that you and me can have a Můj jediný syn zemřel, abychom ty i já mohli mít tento vztah. Please, can we just have a Můžeme mít ten vztah mezi sebou? Please, can we just have a Můžeme mít intimitu mezi sebou? Please, can we just be Můžeme být spolu? That's the Christianity of the Bible. To je biblické křesťanství. Víš, jak zoufale chce být Bůh s tebou? Listen to this. Poslouchej to. 2000 years ago, Před dvěmi tisíci lety God had a a choice. se Bůh rozhodl, jeho milovaný syn, kterého tak hluboce miloval, nebo ty odplatou za hřích je smrt. Otec se podíval na svého jediného syna, který nikdy neudělal nic špatného. Podíval se na Ježíše, který byl jeho potěšením, který se mu líbil po celou věčnost. A podíval se na tebe. Na tebe ve všem nepořádku a zkáze tvého života. Ve tvém hříchu. Působil jsi mu tolik bolesti. Podíval se na Ježíše. Miluji ho tolik, je tak dokonalý. Podíval se na tebe. Řešil jsi proti mně, zasloužíš si smrt. A Bůh řekl. For you. Toužím po vztahu s tebou tak zoufale, že se rozhodují jeho zabít a tebe přijmout. Perform, perform, perform, perform. Ale náboženství ti bude říkat, starej se, starej se, starej se. Vztah říká, že chci být blízko tebe po celou věčnost. Dovolíš mi to? Římanům 5.1 říká, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Když jsme ospravedlnění vírou, což znamená, že máme pokoj s Bohem Máme pokoj ve svém vztahu s Bohem. Bohu záleží na vztazích. Je to to jediné, co ho zajímá. Za třetí. Náboženství se vždy zaměřuje na to, co pro mě Bůh může udělat. A pravé křesťanství se zaměřuje na to, kdo je Bůh pro mě. Kolik písní mluví o tom, co pro nás musí udělat, co nám mu musí dát? Jsem unavený z těchto písní. I'm so most I Většinu křesťanských písní nespívám. Většinu z nich nespívám, protože jsou teologicky nesprávné. Nebudu oznamovat nějaká starozákonní pravidla nad svým životem. How about singing songs? How beautiful is. Proč nespíváme písně o tom, jak je krásný? How great you are. Jak jsi skvělý? Great you are. Jak jsi úžasný? Where are, where are these songs? Kde jsou ty písničky? They just... Které popisují naši radost toho, jak velký a krásný je náš stvořitel. Skutečné křesťanství se tolik nezaměřuje na to, co pro nás Bůh může udělat, ale zaměřuje se na to, kdo pro nás je. Pokud je tvůj vztah s Bohem zaměřen především na to, co od něj můžeš získat, pak máš velmi náboženský vztah. But your is just, just be Ale pokud se tvůj vztah soustředí jen na to, jak je krásný, jak je úžasný a jsi ohromen tím, s kým můžeš být ve vztahu, to je vztah. To nás lásky, lásky, lásky, lásky. Lásky. Včera večer jsme dorazili do domu Fabiana a Magdy a, a, a Magda se zeptala, co bych si dal k jídlu. Opravdu pro nás připravila to nejlepší jídlo. Všechno bylo chutné, výborné. Bylo to moc dobré. Ale víte, co se mi líbilo víc? Čas strávený s nimi. I kdybych tam dostal jen vodu k pití, byl by to pro mě nejlepší čas. Nechci k ním přijít na dobré jídlo, jestli chci sníz něco dobrého, mohu jít do restaurace. Nechci do restaurace budovat vztahy, chodím tam jíst něco dobrého. Even though I enjoyed what you got me. Samozřejmě, i když mi jídlo, které jsem dostal, chutnalo, tak to, co mi opravdu udělalo radost a co bylo pro mě důležitější, to byl čas strávený s nimi. Rád like wow. se na ně dívám a říkám si: Wow! Jaký boží lid! Wow! wow. To je křesťanství. Nezakládá se na tom, co mohu udělat pro Boha a co Bůh může udělat pro mě. Je to prostě dívat se na něj a říct, pane, nemám slov. Čím více, čím lépe znám Boha, tím více mi chybí slovo, abych popsal, jaký je. Můžu se na něj dívat celý den s otevřenými ústy a nemám slov. Zřekněme se náboženství, odmítněme ho, protože bude krást, zabíjet a ničit. Pamatujte si, že Ježíš nepřišel, aby založil nové náboženství. Přišel, aby jsi mohl užívat života, a to života v hojnosti. Přijď k Bohu pouze na základě dokončeného díla kříže a objevíš, že jsi přijatý, jsi milovaný He wants intimacy much rather than perform. On chce intimitu s tebou a ne, aby se staral. Chce, abys zažíval abnormální, šílenou, hojnou radost. So Jeho plány s tebou jsou obrovské. Kind of... Chce, abys byl součástí proměny této krásné země. To je to pro nás. Proto buďme s ním a tento vztah nám dá spoustu legrace a zábavy při budování jeho království. Spraven. Duchu Svatý, jsi tak krásný. Tolik so tě milujeme. Jesus, so Ježíši, krásný. jsi úžasný. Is nobody like you. Není nikdo jiný jako ty. Bridegroom. Ty jsi ženich. Jsi láska, jsi přítel. Otče, jsi ten nejlepší otec, jakého jsme si dokázali představit. Miloval jsi nás dřív, než jsme se na tebe vůbec jen pomysleli. Děkujeme, že jsi dovolil Ježíši zemřít za nás, když jsme byli ještě tak proti tobě. Dnes si vybíráme. Dnes děláme vědomé rozhodnutí, že se zříkáme a odmítáme náboženství z našeho života. Už ho nebudeme více mít. Nebudeme přicházet k Tobě na základě našich skutků. Budeme se opírat jen o hotové dílo kříže. Můj čas vypršel. Je mi líto, že nemáme ty dva dny. ale dnes mám ještě jedno setkání. Nemůžu tu zůstat a modlit se za vás všechny. Protože mi domluvili další setkání. Čekají tam lidé. Ale poslouchejte. Pojďme se všichni postavit. Vrátím se příští rok, budete-li chtít. Ale jestli mě nebudete chtít, stejně se vrátím. Chtěl yeah. bych, abychom učinili prorocké prohlášení. Why don't we hold Lásky? Lásky. Chyďme se za ruce. Hold hands. Všichni se držme za ruce. Pokud to můžeš prohlásit z hlouby svého srdce, Just repeat after me. tak opakuj po mně. If you can't heart, just keep quiet. Když to nedokážeš říct ze srdce, tak to neopakuj. Ale pokud je to voláním tvého srdce, opakuj po mně. In Otče v nebi, Thank you for me here. děkuji, že jsi mě sem dovedl. I want to be part of your Chci být součástí tvého záměru. I don't live for myself. Nechci žít pro sebe. I live for you. Chci žít pro tebe. I fulfill your plan. Chci naplnit tvůj plán. Odevzdávám se ti. To your purpose. Tvým záměrům. Whatever that means. Cokoliv to znamená. Use me. Používej si mě. Spoj mě s lidmi, se kterými mě chceš spojit. I'm here. Jsem tu. I'm available. Jsem ti k dispozici. Surrender. Odevzdávám se ti. I want to see your kingdom come. Chci vidět přijít tvé království. In Poland. V Polsku. Amen. Amen.